Звернення, яке мені дуже подобається, яке мені подобається, власне, ідея з перейменуванням Російської Федерації в Московію. Хто цей ініціатор це такого ініціатор, звернення і це, як це працює сьогодні? дати? Це ініціатор, ми, справа, це, вже давно ви мали це звернення проголосувати, але через, через, через війну ми його тоді не встигли. Все ще до війни, і зареєстрував його наш депутат Богдан Бутковський з Української Бідній Свободи. Зараз він боєць Збройних Сил України, він зараз на фронті, біля Бахмута, і і це його була ініціатива. Так, його на сесії не було, на війні, але все рівно ми це ми, ми зверні розглянули і підтримали його і вважають, що це правильно, тому що Москва в нас вкрала нашу назву, вони е, переписали історію і відповідно це до історичних е, реалій там до історичної справедливості, я думаю, що в внутрішньому користуванні принаймні для себе всередині своєї держави, вони назвати це Росія-Московія, так як вони були це до е, так до 1721 року, коли Петро I вкрав цю назву собі і і почав переписувати. Тому я думаю, що це можливо, і ми, мож, ми маємо це практикувати.